Тому я хочу привітати і батьків, і дідусів, і бабусів, які тут присутні сьогодні, підтримували наших спортсменів. І перед тим, як нагородити переможців, хочу сказати, що не розходьте скільки на вас на партівці. Чекає ще один сюрприз, я про нього скажу на останок. І так, переходимо до нагородження. Грамотою нагороджується за участь у районних дитячих велеперегонах, присвячених Олімпійському тижню в Україні, серед дівчаток 6-річних у змагання на самокатах за перше місце Теремицька Дар'я. Прошу, Даша, прошу сюди. Чан нолики, за занятое третье место. С шести, шести роками на самокате. Осказывание на самокате. Червяк, помните, за занятое второе место? С шесть Молодец. Макула Темафия. За первое место осказывание на самокате. Спасибо. Біла Виктория за второе место місце у змаганнях на самокаті 5 років. Білову Саводяна за первое место місце у змаганнях на самокаті 5 років. Облески, облески, підтримуйте. Хто снимає робофотосессія, хто підтримує? Канюха Данів, 3-е місце у змаганнях на самокаті 35 років. Моя Вручайте. За зайнято третє місце у змаганнях на самокаті 5 років Короленко Олександр. За друге місце у змаганнях на самокаті в'ялих Ярослав, 5 років. За перше місце у змаганнях на самокаті 5 років Іванов Назар. На змаганнях двоколісних велосипедах 5 років. Третє місце стрибайло Арсен. Арсен, будь ласка, за нагороду. Іди сюди. Оплески, оплески арсену. І продовжуємо нагородження. Друге місце з двоколісні велосипеди. Китов Трофім 5 років. Василевич Богдан перше місце у змаганнях двоколісних самокатах. 5 років. Алекс, аплодисменты ему, облести. Гордон Баррера, первое место в змаганиях на двухколёсных велосипедах, пожалуйста. Четыре роки Орлов Илья, третье место в змаганиях на двухколёсных велосипедах, пожалуйста. Поплоски ему. Алекс. Шаповал Данил, третье место. Пожалуйста, поплоски. Топливські переможцям нашим участникам. За перше місце Вакула Юрій 4 роки. Третє місце Мар'янченко Ілья за змагання на самокаті 4 роки. Масловський марк. Друге місце самокати, чотири роки. Богдан, перше місце, самокати 4 роки. Богдана вітаємо, аплодисментуємо. Який в майбутній буде великий у нас спортсмен. Нагороджується Ткаченко Микита. За перше місце два-три роки самокати. Категория. Микита, два-три роки. Будь ласка, у нас? Батьки і деякі. Опа, з мамочка. Давайте, мама, ша маємо вдягне. Вітайте мамі, мама завоювала також. Ми... А, забираємо. Дякуємо. Нагороджується за третє місце у змаганнях в доколісних самокатах. шаповал Даніл. Паткова роз написали, двічі, так, ну добре. Нагородили, шарафу. Шарапулін Олександр, третє місце, двокалісні велосипеди, 6 років. Шелітов Назар, 6 років, до колісне велосипеди. Друге, друге місце. У нас це серйозно медалі е, з місця. Так, акціонов Роман, перше місце, двукалісній велосипеді, 6 років. Триколісний велосипед, 6 років, перше місце Веретінова Валерія. Аплодуємо Валерію. Перше місце, триколісні велосипеди, 2-3 роки, Бандурівська, Варвара. Варвара, Бандурівська, перше місце, будь ласка. не Ілляєвська, серед хлопчиків, друге місце. Илья Мини нухнет чем, мы